Цяло лято чакам да ме поканиш. Харесал съм едно ресторанче, но има уникална гледка към рибарския кей с всичките тия лодки, дето се прибират късно вечер. И е много романтично. А после, когато се оженим и ни се родят деца и ще им разказваме за първата ни среща, нали? Ще се направи собствена IT-фирма, ще се оженим и ще разказваме за първата ни среща, нали? Това ще бъде супер! Това ще е първата ни среща. Здравей! Как си? Малко ми е зле. А, кафе? Може. Май прекалихме с нощи, а? Май да. Ама как да пропусна последния купон за лятото? Пък и си беше яко, нали? Много е пуст, като ги няма туристите, нали? Да, така е. Светле. А Ще ми погледнеш ли лаптопа? Нещо супер, ако се бъгна, бъгнал, вчера всичко си беше нареда ред, а не всичко ми е изчезнало. Става ли? Да, да, ми го. И... Как успя да го вкараш в сейфмот? мод? Какво? В сервизен режим. Това е като... Ще си няма никакво значение. Сега ще го рестартирам и дано да се оправи. Так, ако не се оправи, ковчег. Ще го оправиш, нали? Светле. Мале не бях, ще те убия. Цял лято да не ми се обадиш, значи. Да, да, знам, че не ти е лесно тия две сладурчета. Как се накакаха бонбонките? сушкате? <плес> <плес> а, иначе само работа. По цял ден съм на топ бар. Вчера пихме нещо с колегите. Коп парти за закриване на сезона. Дали си? Mm -hmm. Колко много звезди. Тук да не можеш да видиш толкова много звезди. Това там е Касиопея. Преди боговете да я качат на небето е била етиопска царица. Изумително красива. Също като теб. Хайде, свали. Ти си мой спасител. В нещо месихме малко хора, защото въобще не си спомням как съм се прибрала. А, с Жора се разделихме пролетам. Ами, като му казах, че ще работя на морето и реши да ми се прави на мъж. А цял година го моля един ремонт да направи, че да се съберем най-после като хората. Аз, като си намерих работа на морето, ми вика, няма да ходиш. <laughs> няма ли? Хванах си чантичката и газ към морето. Но и аз ти ме знаеш, аз като си реша нещо. Звънях му. пъти му звънях. Ама нашия не си дига телефона. И един ден си седя аз в квартирата и си тъкам нещо, снета. и, това да видя, Жоро си качи в снимка в фейсбук с една руса кифа. Да бе, грозна ти казвам и тя му се натисна, а той цъфнала като тиква. Но супер много се вкиснах, направо ми се дорева и излязох с която да се поръсея малко. Ама слушай, слушай са. значи карам се аз покрай Крайбрежната улица и се натресох на една спряла кола. Да, бе. Отървах От се само с един щупен фарт. Слава бог, момчето от другата класа оказа някакъв страшен пич, един такъв готин строй. Не вяне ма. ма! нали знаеш, че не съм такава! Но си просто. Е добре де, може да можеш да сме на кафе. Е добре да може два пъти да сме на кафе. Ама една нощ не се брои. Чакай, чакай! Аз най-важното забрай да ти кажа. Жоро Мизвана ми вчера. Извини ми се. Много съм олипсвала. И а, техните били направили ремонт. Имаме си собствена стая. Да. Нали знаеш, че аз още си го обичам? Чакай, чакай. Добре, айде. Айде, трябвай. Айде, като, си, като се превареш, ще отидам на кафе. Нямам търпение да те видя. Толкова много неща ти разказвам. Айде, бяг. Много ми е залипсвала. Ние като излезем и тя да е отива. Малко на фризьор, малко на маникюр. Офизня, извиняй си, 100 часа съм говорила по телефона. Същото бяха само 5 минути.